در پی ای که اتفاق افتاد ازاران نفر خونه هاشون رو از دست دادن. هالو how are یو؟ Welcome to تو انگلش کلاس ویت یونس. حالتون خوب باشه و همه اوضاع به وفق مراد باشه. Uh, خبری که امروز انعکاف کردیم و عکسش هم الان داریم می‌بینیم. مربوط به حکومت جدید افغانستان و طالبان هست با این خبر که طالبان ممنوع کرده سفرهای طولانی مدت و سفرهای دراز رو برای زنان افغانی بدون همراه مرد یعنی اگر میخواای در افغانستان یه سفر طولانی برین خانم ها عمد باید حتما همراهشون یک آقا هم باشه این خبر رو <coughs> روزنامه به ویب سایت تلگراف منتشره کرده و به این صورت از که من براتون میخورم افغانستان's taliban authorities said on Sunday that women seeking to travel long distances should not be offered road transport unless they are accompanied by a close male relative Uh, خب تو این خبر توی uh, پاراگراف اولش اومده که uh, authorities یعنی چی uh, یعنی مسئولین طالبان افغانستان یک شنبه گفتن که خانومایی که seeking to travel قصد سفر دارن اونم سفرهای دراز long distance should not be offered road transport نباید بهشون uh, پیشنهاد داده بشه که توی جاده از این جاده به اون جاده منتقل بشن و رفت آمد کنن. مگه اینکه they are accompanied همراه بشن با یک close male relative. با یک فامیل نزدیک که اونم باید مرد باشه. تو قسمت بعدی the guidance issued، طالبان یک گایدنس یه, یه راهنمایی رو منتشر کردن. ایشو یعنی انتشار دادن. Uh, توسط وزارت خانه پرموشن و ویرچو و پرونشن و وایس این همون امرو به معروف و نهی ازمان کرد خود درو کندمنیشن فرم رایتز اکتیویست. درو کندمنیشن یعنی انتقاد کردن یعنی uh, گفتن که این غلطه uh, و کالد آن ویکل اونرز یعنی دستور دادن به صاحبان ماشین To refuse rides که اشتناب کنن از تعرف کردن به خانوم هایی که تو جده هستن و بهشون میگن که ببین سوارشین ما شما رو میرسونیم راضی مرگم چیه؟ چطور به تو بیندن میتونه از خادشون بپرسیم البته با خانوم هایی که مردی همراهشون نباشه و روستری سرشون نباشه تو قسمت بعدی The move follows the Taliban Bearing many women بارنگ uh, یعنی uh, ممنوع کردن، امتناع کردن. شما بار یعنی میله دیگه، میله زندان، یعنی جلوگیری کردن. توی uh, این uh, حرکت طالبان که خانم‌ها رو ممنوع کرده، barring men women in public sector roles نقشه نقش‌ها و مسئولیت‌هایی که توی اداره‌ها و اندسامت‌های عمومی هست. In the wake of in the wake of the August 20 se uh, seizure of power، in the wake of یعنی yani, در پیه خیلی عبارت مهمی، in the wake of یعنی yani, در پیه، نسبت به in the wake of the earthquake در پیه زلزله، سعی نکن تفاوت داشت. تو قسمت متن بعدی it also comes despite the hardline Islamists. Uh, seeking to project a moderate image internationally uh, seeking to project یعنی قصدی داشتن که نمایش بدن نشون بدن a moderate image تصویر معتدلی از خودشون در سطح بین الملل in a bit to restore aid suspended <coughs> in a bit to in یعنی جریان یا به علت یا چه میدونم به دلیل و پوینت تر شود دیورینگ دی یعنی در پی، در طول یا در طی مراحل نهایی بیرون کشیدن ارتش آمریکا از خاک افغانستان توی پاراگراف بعدی که خیلی جالبه وومن ترافلینگ فور مور دن 45 مایلز should نات be offered ا رایت خانم هایی که بیشتر سفر از 45 مایل میخوان سفر کنند از این برای افغانستان به برای دیگه افغانستان چیو چی چیزی نیشده؟ چیز نیشده؟ چیز نیشده؟ چیز نیشده؟ چیز شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ نمیتونیم کار بکنن. نباید کسی سوارش کنه. به شرط اینکه همراه یک فامیل نزدیکی باشه. accompanied by همونی که قبلا بهتون گفته بودم. Uh, تو قسمت بعدی uh, The new guidance circulated on social media networks میشه نمیگن آقا این خبر چرخیده دست مردم یا این سر زبانه افتاده circulated on یعنی چرخیده توی شبکه های مجازی شبکه های اجتماعی Ask people to stop playing music in their vehicles از مردم خواستن که توی ماشیناشون که در رانده می کنند آهان پخش نکنن. یعنی وای با حالی گیرم بیاختی حمیده محصوم الاجات خبرگزاری صدا و سیما رام آقا شما احسان خاژ داری گوش میدی؟ رسیدی به افغانستان از افغانستان برای طرفی غط کن احسان خاژ جمیری و محمد اسفانی رو غط کن نمی گوش بدی <تصفيق> تو قسمت بعدی وکس اگو هفته ها بیش همین وزادتونه اما حرف نیازمان کرد از افغانستان تلویزیون چینل تو ما میگم افغانستان افغانستان است از تلویزیون ملی از شاکت تلویزیون خواسته که استاب showing dramas and سوپ operas featuring women actors بازگاه ریزن اگه داره دیگه ادامه ندن نشون ندن بازگاه ریزن اگه داره دیگه ادامه ندن نشون ندن از این این بازگاه از خدمهایم که خبر می‌خوندن خواستن که حتماً روسری رو, رو بذارم. Uh, the Taliban این رساله خیلی جالبه. The Taliban's interpretation of the hijab. Uh, روزنامه تلگراف گفته. تفسیر طالبان از حجاب چیه؟ منم یه وسطش تو هایلایت کردن با رنگ بنفش. range from hair covering to face veil or full body covering. in range from و تیو خیلی جالبه و بدونیم این تفسیر Taliban یعنی از پوشش مو تا پوشش صورت، تا پوشش کامل بدن Is unclear and most Afghan women already wear headscarves. می‌نکن خیلی شفاف نیست یعنی تفسیر Taliban از هجاب چیه؟ هر چیه، hair covering یا چون نام full body covering. در حالی که خود زنان افغان از قبل طالبان هم هجاب داشتن uh, Human Rights Watch blasted the guidance blasted یعنی کلن زدی زیرش این چیه مستان قبول نداره criticize کرده blast کرده انتقاط کرد یعنی. میگه که this new order essentially moves further in the direction of making women prisoners moves further in the direction of Uh, یعنی این قوانین جدیدی که اومدن الزامن uh, داره به سمت حرکت میکنه که زنها رو میخواد زندانی کنه البته این هم بگم ما اصلا بخش CLC خبر رو کنم اره ما برای خوندن uh, برای یاد گرفتن داریم خبر رو مخوند. مثلا ما این فردن دورکشن ها برای ما اصلا uh, نمیخوام از نظر CLC هیچ حرف این ویدیو اصلا سیاسی مثل ویدیو آموزشیه جلوتر میگه it shots of opportunities shots of opportunities فرصت ها رو میگن فرصت ها رو خاموش میکنن فرصت ها رو نابود میکنن Shot of opportunities نیم یعنی فرصت ها رو نابود میکنن to be able to move about freely که قادر باشند خیلی آزادانه به هر باری که میخوان سفر کن to travel to another city to do business to be able to flee قادر باشن فرار کنن if violence اگه با خشونت مواجه شدن early this month همین اواخر اواخر همین ماه the Taliban issued a decree یه حکمی رو منتشر کردن in the name of their supreme leader uh, instructing the government to enforce women's rights که حقوق زن‌ها رو اجرا کنند تو enforce حالا اجرای حقوق زن‌ها همون چیزی که خودشون مد نظرشونه دون حکمی که خودشون نوشتن تو قسمت بعدی Women's right were severely curtailed curtailed یعنی کوتاه شدن یعنی اصلاح شدن یعنی کم شدن severely curtailed یعنی به شدت کم شده قوانون زنها در افرانسان به شدت کم شده و تو قسمت بعدی هم که میگه The UN has warned that Afghanistan faces an Avalanche of hunger. hunger Avalanche of Hunger Avalanche یعنی بحمن Avalanche of Hunger یعنی بحمن گرستنگی یعنی اتحادی UN اتحادیه ملل متحد United Nation گفته که افغانستان قرار مواجه بشه با یک بحمن گرستنگی در امسال زمستان و تخمیم میزنه estimating 22 منیون شهر با کمبود غذای هاد مواجه خواهند شد. اکیووت. یعنی هاد من می‌خوام خبر امروز رو با یه تویت به پایان برسونم. توییتی از خانم یلدا حکیم که یکی از کارمندان خبرگذاری بی‌بی‌سی، یک ژورنالیسته. ایشون گفتن 101 days ago the Taliban effectively banned teenage girls from attending schools. effectively banned یعنی به صورت مؤثری یعنی نه يعني نمجج علكي واقعا، صار مؤثری ممنوع کردند که دختران جوان برن کلاس Boys of old ages were allowed back, girls over 12 were not. بیش از 12 سال نتونستن مدرسه رو ادامه بدن. Uh, while some provinces have allowed girls to return, millions have been deprived of an education. در صورتی که بسیاری از استان ها اجازه دادند که دخترات برگردن به سر کلاسشون ولی میلیون ها دختر از تحصیل جاموندم این از خبر امروز امیدوارم که عباراتی که توش گفته شده به درتون بخوره ویدیو امروز رو با یک مرور کوچولو از تمام لغ هایی که امروزی گرفتیم به پایان میرسونیم خب لغت اول لغت اول چی بود؟ Condemnation, یعنی رد کردن قبول نکردن uh, قسمت بعدی in the wake of عبارت مهم بعدی که امروز گرفتیم in the wake of بوده in the wake of یعنی درپه ی چیزی یک چیزی در ی چیزی اتفاق افتاده مثلا میگیم uh, in the wake of uh, the earthquake people have lost thousands of houses در زلزله ای که اتفاق افتاد میلیون ها نفر خونه هاشون رو ازاران نفر خونه هاشون رو از دست دادن عبارت بعدی to project a moderate image. نشان دادن تصویری ملایم از خودمون ملایم منظرم این که نه خیلی سخت نه ملایم گیری میانه رو مادرت Accompanied بای accompanied بای accompanied بای منیش شی بود؟ یعنی همراه شدن با چیزی Uh, the video for tonight is accompanied by a story. امروز با یه داستان همراه می‌شه. این ویدیو می‌ذاریم بعدش داستانی رو بعدش برای شما اجرا می‌کنیم و می‌خونیم. Uh, عبارت بعدی circulated on social media networks. social media networks یعنی چرخیدن در شبکه‌های مجازی. عبارت بعدی range from something to something. مثلاً The temperature تغییرات دمایی در مازندران تغییر میکنه محدودش از منفی 10 در درجه مثلا تا سی درجه. فن بعدی یا گفتون فن بلاست بود به واسه منفجر شدن نابود شدن ولی یک معنی دیگه هم داشت به معنی چی بود به معنی انتقاد کردن و قبول نکردن عبارت بعدی shut off opportunities یعنی نابود کردن و کنسر کردن و خاموش کردن و فرصت ها issue a, a decree یعنی چی؟ یعنی منتشر کردن یک حکم یک قانون severely curtailed severely curtailed, diminished that, کم شده، کوتاه شده. <coughs> avalanche of hunger، بحمان گرسنگی. acute, حاد. effectively banned, effectively banned, به طور مؤثری ممنوع کردن و ممنوع شدن. خب بینم از خبر امروز که با هم خوندیم امیدوارم که لذت برده باشین از خبر امروز حتما ویدیو رو لایک کنین و چند ما رو سابسکرایب کنین که ما بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون آماده کنیم و از همه مهمتر امیدوارم که این عبارتایی که امروز یاد گرفتین رو حتما حتما حتما استفاده کنین جمله بسازین جمعه رو توی کامنت‌های این ویدیو حتما ما ارسال کنین که ما جمله‌ی شما رو بخونیم و کیف کنیم آها. چندش Thank you very much for watching us. Goodbye.